în groapă pe Alexander Adamescu. Nu informai despre documentul prezentat de fiul lui Adamescu la Londra, am sesizat parchetul. Administrația Națională a Penitenciarelor a anuncat vineri ce documentul prezentat autorităților britanice de reprezentantul legal al lui Alexander Adamescu nu a fost emis de Ant. Anpa a făcut o serie de precizări după ce în spațiul public au aprut informații cu privire la emiterea de această instituție a unei presupuse adrese oficiale cu referire la Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu. În cursul lunii ianuarie, la nivelul administrației naționale a penitenciarelor au fost întreprinse demersuri interne de verificare a verificit și documentului supus mediatizării. Rezultatul verificărilor interne a stabilit faptul ce documentul a analizat. În forma sublinierei conținutul prezentat autoricilor britanice de către reprezentantul legal al numitului Bogdan Alexander Adamescu, nu a fost emis sublinierei, în consecință, nici nu poate fi asumat de către Administrația Națională a Penitenciarelor, se precizează într-un comunicat alan transmis vineri Ager press. Potrivit ANP, transmiterea oricăror informații sau documente referitoare la garanțiile acordate statelor partenere, în vederea aplicării mandatelor de arestare europene emise de instanțele naționale, se realizează prin direcția drept internațional sublinierei cooperare judiciar, serviciul cooperare judiciar internațional din cadrul Ministerului Justiției. Astfel, conducerea administrației naționale a penitenciarelor a procedat, în data de 1402. 2018, la sesizarea parchetului de pe lângă alta curte de casacie sub linierea justicie. Cu privire la suspiciunea sever sublinierei infracțiunilor prevăzute de articolul 320 alineatul 1, falsul material în scrisuri oficiale sublinierei articolul 323, uzul de fals, din legea numărul 286 pe 2009 privind codul penal, arată. Alexander Adamescu a fost arestat în Marea Britanie, după ce a prezentat ună instanțe din Londra, în cursul judecrii procedurii de extradare, un document emis un aparent de administrația Națională a Penitenciarelor, document neasumat îns de această instituție. Curtea de apel București sub liniere ti a emis pe 6 iunie 2016 un mandat european de arestare fac de Alexandra Adamescu, cercetat de procurorii anticorupție pentru sevâr subliniere in a două infracțiuni de dare de mit. Ca urmare, având în vedere ce Adamescu se afla pe teritoriul marii Britanii, a fost inițiat procedura de predare a acestuia, astfel încât să fie asigurat prezent ca sa în faca organelor judiciare române. Adamescu a fost ulterior pus sub control judiciar în Marea Britanie, iar la 31 ianuarie 2018. În cursul judecrii procedurii de executare a mandatului european de arestare, apretorii se-i au prezentat instanței de judecat din Londra un document emis, în aparent, de administrația națională a penitenciarelor. La începutul lunii martie, instanța din Londra a dispus înlocuirea măsurii controlului judiciar cu cea a arestrii preventive, deoarece documentul prezentat de avocații lui Adamescu nu a fost asumat de Ant. În data de 23 martie, instanța britanică a analizat cererea inculpatului Adamescu Bogdan Alexander de înlocuire a măsurii arestrii preventive cu eliberarea pe cauciune, dar, nefiind convins de explicațiile oferite în lecturi cu prezentarea acelui document, instanța a respins cererea. Decizia finală privind executarea mandatului european de arestare a inculpatului urmează a fi luat de acea subliniere instant, a informat Dna.